Partille kommun har som mål att växa till förstad. Om det ska gå krävs fortsatt utveckling av kommunens centrala delar. I ett område som omfattar Björnekulla och delar av Landbettevägen och Allum Köpcentrum i centrala Partile finns goda möjligheter att göra det. Området kallas Partile södra centrum. Jo, men här vill vi pröva förutsättningarna för att kunna utveckla med fler bostäder, arbetsplatser och service för att stärka både Partile centrum och resten av Partille också, och det är därför som vi tar fram en fördjupad översiktsplan. Vad talar vi om för tidsperspektiv? Ja, när man jobbar med en fördjupad översiktsplan är det tidigt i planeringsskedet. Så att här kommer det handla om en 20-årsperiod innan det är färdigbyggt i så fall. Vad innebär planförslaget konkret? Det innehåller ungefär 3 000 bostäder och 40 000 kvadratmeter verksamheter. Och som Sofia sa, att, ja, men tidigast 2040 kan man nog tänka att det är fullt utbyggt. Hur stort område handlar det om? Det är ungefär 61 hektar och det rymmer ju både bostäder, och skolor, och förskolor och annan service. All fysisk planering i Sverige styrs av plan- och bygglagen. Enligt lagen ska alla kommuner ha en översiktsplan som långsiktigt beskriver hur kommunens mark och vatten ska användas framåt och hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Partille kommuns översiktsplan ÖP Partille 2035 anger huvuddragen för Partilles utveckling fram till 2035. För vissa områden kan kommunen vilja beskriva den framtida utvecklingen mer i detalj. Det kan gälla ett utpeklat utvecklingsområde eller ett större bebyggelse- eller naturområde i kommunen. Då kan en fördjupad översiktsplan tas fram för området, som kommunen nu gör för Partille Södra centrum. Översiktsplaneringen är vägledande när kommunen tar fram detaljplaner som mer utförligt styr hur bebyggelsen får se ut i ett givet område. Detaljplanerna ligger i sin tur till grund för kommunens hantering av bygglov och styr vad fastighetsägare får göra med sitt hus och sin tomt. Varför behövs en fördjupad översiktsplan för Partille Södra centrum? För att få en långsiktigt medveten planering så att Partille centrum kan utvecklas på ett bra sätt då, där vi tar hänsyn till både regionala trafikfrågor, och naturvärden och kommunala intressen. Vad vill kommunen åstadkomma med Partille Södra centrum? Ja, vi har tagit fram tre strategier som vi utgår från när vi utvecklar fördjupade översiktsplanen. Och då handlar det om att till att börja med knyta ihop med starka stråk det här området så att, vi, så att det inte blir som en egen del utan att vi knyter ihop det. Det handlar om att också stärka ställning i Storstadsregionen. Vi ligger jätte nära Göteborg och är i princip en del av Göteborg. Och sen så sist men inte minst så är den strategi också att tillgängliggöra grönområdet här uppe. Att fler ska kunna lätt komma till och utnyttja det jättefina naturområdet Finnjösa och Furås och bakom Björnekulla. I vilken ordning tänker sig kommunen att utvecklingen av området ska ske? Ja, det är ju som Philip har sagt, det är ju många års utveckling vi pratar om, men den allra första delen tror vi ändå kommer vara Landvettervägen och området runt Landvettervägen. Och det handlar om att staten Trafikverket ska hjälpa oss att bygga ut med busskärrfält som knyter ihop den här delen upp mot Fyrolund. Och då blir det också utveckling med bostäder och arbetsplatser. Här är det gott om plats för att bygga kontorslösningar och där är det ett väldigt attraktivt läge i Göteborgsregionen för det. Ja, som Sofia sa så får man ju börja här närmast Landvettervägen och successivt arbeta sig utåt. Och hur snabbt den här utbyggnaden sker det beror på tillväxttakten för hela kommunen, att man ska hinna med med social service och skolor och förskolor och sådana delar. Uppdraget att ta fram förslaget till fördjupad översiktsplan för Partille Södra centrum beslutades av Partille kommunstyrelse 2017. Därefter har förslaget tagits fram, samrådts och bearbetats om. Och nu står det bearbetade förslaget utställt för granskning fram till den 30 november. Under granskningstiden kan du ta del av hela planförslaget i partile kommunhus och på kommunens webbplats partile.se. Efter granskningen görs endast mindre justeringar av planförslaget innan det läggs fram för beslut av kommunfullmäktige. Förslaget väntas kunna antas 2021.